Jag spelar spela Elvira jobbigt. Eh, idag ska jag vlogga. Nu är vi, så här, vi ja, här. Något ställe vi ska spela in. Eh, två avsnitt idag, eh, här i Malmösen till första. Och nu ska jag och eh, Ellie ska och, eh, spela in det. Och Sen är det ett till avsnitt eh, sen. Vi ska spela in. Men jag måste ju göra det. Jag är inte på riktigt! Jo. Men spara inte då. dem! Okay. Du får bara oh. vara lite beredd, okej? Okay? Oh. Vad sa du? Yeah. Det är så mycket lastbilar! All right, från början! Och action! Du är snygga tjejer. Så vi ta om, för det blev lite... Så, nu har vi spelat in halva av det första avsnittet. Och halva, liksom andra halvan av första avsnittet ska vi spela in. Ja, vi ska gå in nu och... Rika, men det syns inte i bild. Ja, har ja. vi lite, eh, lite där perfekt. Yes. Rullar. Rullar här, tagning fint eller vad är ni? jag menar. Ja, inte. Jag spela i alla fall. Jag helt. en folk som Jag tar tagna 28. År. Spännande. Det där kan inte vara... Man kan inte svara på någonstans. Hur kan här. det ens hänga en folk som beter sig svårt? Fan, du sa att du inte kunde spettas. Nu har vi spelat in. Inte, vi har ätit, har vi gjort. Jag glömde filma lite. Vi, <laughs> <laughs> vi sitter där ute för att det är så varmt inne. Men ja, vi har ätit har vi gjort. Och sen så... Ja, det har vi. Och sen, Och sen så, så har spelat in när vi var ute. Nej men för att vi spelade istället stället, eller istället för att spela in... Vi har typ halva avsikten kvar på ja, båda. Exakt. Att spela in kvar. Du är Så ja, vi ska höra det nu. Mm. Vi har mm. lite droopcheck. Mm. Här är mm. Dagens outfit. Vita strumpor. Mm. Sådana här byxor. Mm. Och sen så den här tröjan. Och sen sån här. Ja, um, så det är det jag har på mig idag på inspelningen. Jag är hemma. Jag har inte fixat om mig, men lite och så. Och jag har byggt också. Uh, men uh, nu i alla fall jag är jag hemma och uh, jag ska snart... Eller jag ska väl inte gå och lägga mig, men jag ska väl uh, fixa lite och så. Uh, så so ja, yeah. jag säger nog hej då här. Så... So Glöm inte att likea och prenumerera. Så snabbt. vi ses vi snart igen.